السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب مسلمان بھائی خیر و آفس سے ہوں گے من یہ بزی میں طاہریہ ایک ہفتہ وار اخلاق کی و روحانی تربیت کی ایک بہترین نشست ہے جس کا تعلق جامعہ انوار طاہریہ میر شاہ محمد کن الن سے ہے یہ نشست ہر ہفتے بروس جمعرات جامعہ انوار طاہریہ نقش بندیہ میر شاہ محمد کن المنعقد ہوتی ہے جس میں طلباء کی تربیت کی جاتی ہے اس نشست کا آغاز سلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے اس کے بعد عقائد دو جہاں کے حضور ہدیہ پیش کیا جاتا ہے بیداں مرشدم مربی محمد طاہر المعروف محبوب سجن سائیں کی شان میں منقبت کا ندرانہ پیش کیا جاتا ہے بیداں تقاریر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں منتخب کیے گئے طلبا اپنے موضوعات پر تقریر کرتے ہیں اس نشست میں تمام اساتذہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں جو طلباء کی رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں اور بہتر انداز میں کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں آخر میں اساتذہ تربیتی لیکچر دیتے ہیں اس پلیٹ فارم پر ہم ان شاء اللہ از وجل ہر ہفتے کی رپورٹ پیش کریں گے اور مختلف موضوعات پر علماء الصنت کے بیانات بھی شیئر کیے جائیں گے اور فقہ انفیک روشنی میں آپ کے مسائل کو حل کیا جائے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سے جڑے رہیے شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں